وہ جو میرے سو جانے پر خاموشی سے میرے پاس بیٹھ جاتی ہے سانس بھی دھیمے دھیمے لیتی ہے اور دل بھی تھوڑا دور کرتی ہے میں کہیں اٹھ نہ جاؤں اس کی آہد سے بڑی پریشان رہتی ہے اور ایک تو یہ کہ مجھ کو جان کہتی ہے اور دوسرا یہ کہ میری جان بھی لیتی ہے کسی اور کو مجھ کو دیکھنے نہیں دیتی وہ جو مجھ کو جان کہتی ہے وہ بھی میرے دل کے بہت قریب ہے جو میری جان لیتی ہے میں اس کو دعائیں سحر کہتا ہوں میں اس کو دعائے سحر کہتا ہوں اور وہ بھی مجھ کو دعائیں है کی جان کہتی ہے. ہے تو وہ بہت نازک سی مگر کوئی اور جو میرا سوچے تو لڑائی ٹھان لیتی ہے ایک تو یہ کہ مجھ کو جان کہتی ہے اور دوسرا یہ کہ میری جان لیتی ہے